لبون عليك وقالوا لي ننسانك كندير ننسانك وقالي رحماك نادر قلبي هو اللي هواك نادر قلبي بقي شهد فيا, فيا دافية عدياني قالوا اللي فيها وما فيها واللي حسبتهم قرب كان خدرو فيها بعوني وخلوني المادي حبالي بقي شهد قالوا اللي فيها وما فيها واللي حسبتهم قرب كان خدرو فيها بعوني وخلوني المادي حبالي بقي تار نجوم الليل والقمر يحكو ما بي حتى قلبي راح يهدر ويشكي علي نجوم الليل والقمر يحكو ما بي حتى قلبي راح يهدر الماضي عليّ المادح بالو فيا عالياني قلبي فيها وما فيها واللي غدرو فيها فيا وخلوني